معركه القادسيه هي اشرس معركه للمسلمين في التاريخ انه اليوم الذي انتصر فيه الحق على الباطل فكيف كانت تلك المعركه وكيف استطاع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتبوا هذا التاريخ بدمائهم تابعونا ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله السلام عليكم. خلال فترة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الصدام بين المسلمين والفرس من ناحية وبين المسلمين والروم من ناحية أخرى، ولكن كان الصدام العسكري بين المسلمين والفرس لم يصل إلى نهايته بعد. أو إذ أردت أن تقول أنه لم يبدأ بعد فما كان يدور بين المسلمين وبين الفرس قبل هذه المعركة كان ما هو إلا مناوشات عسكرية صغيرة وكانت السيطرة الفارسية لا تزال على أرض العراق كان الفرس قبل أن يتدخل المسلمين في أرض العراق كانوا في صراعات داخلية واضطرابات دائمة على الرغم من تلك الاضطرابات والصراعات الداخلية، إلا أنهم كانوا يجتمعون على شيء واحد كعادة أهل الكفر. كانوا يجتمعون على كراهية الإسلام ونبذ تعاليم ديننا الحنيف القيم الذي أنعم الله تعالى علينا به، وما تفرقوا أهل الفرس على شيء إلا أنهم قد اجتمعوا على ذلك. وأن يتصدوا لهذا الدين بكل ما أوتوا من قوة، فقد تجمعت قوى الفرس، وأن يتوجوا ملك واحد عليهم، وهو يزدجرد ابن شهريار، فقد أعلن يزدجرد حالة الطوارق، والاستعداد لمواجهة المسلمين، وأخذ يعد الجيش، ويعد العدة. للتصدي لهذا الزحف الإسلامي على أرض العراق بل وجعل على قيادة هذا الجيش أنكر الناس وأغبسهم وأكسرهم حنكة وذكاء وهو رستم ابن الفرّضخاني الأرماني الأصلي الذي كان يعد في ذلك الوقت ثعلب المعارك ولما وصلت أخبار الفرس إلى عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وارضاه اعلن حاله الاستنفار والاستعداد للمسلمين بل ورفع رايه الجهاد واخذ يدعو الناس ويحثهم على الخروج في سبيل الله بل ودع القبائل العربيه في البلاد المجاوره بان يرسلوا منهم من كان له القدره على حمل السلاح وارسل رسل بذلك فاستجاب الناس إلى عمر واستطاع عمر بن الخطاب أن يجمع جيشا قويا للمسلمين وكان قوام هذا الجيش ثلاثين ألف مقاتل وكان عمر بن الخطاب على أهبة الاستعداد أن يقود هذا الجيش إلا أن بعضا من الصحابة أشاروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بألا يفعل ذلك ويبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير أمر المسلمين فأشار المسلمين على عمر أن يعين قائدا على هذا الجيش وقد وقع الاختيار على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فتمثل سعد بن أبي وقاص لأمر أمير المؤمنين وانطلق بالجيش وكان بانتظار سعد بن أبي وقاص المثنى بن حارسة الشيباني وكان بانتظاره بمنطقة شراف في أطراف العراق وكان قائدا على مجموعة من الجند ولكن كان هناك إصابة بالغة للمثنى بن حارسة الشيباني الذي قد أصيب في معركة الجسر بجرح بالغ وكان على اشتياق بأن يجتمع هو وسعد بن أبي وقاص، ولكن شاء الله بقدره أن يُقضى أمر المثنى بن حارثة الشيباني، فيكون شهيداً متأثراً بجراحه. فانطلق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من منطقة شراف إلى منطقة القادسية، وقد انضم إليه الجنود. الذين كانوا تحت قيادة المثنى بن حارسة الشيباني، وكان عددهم ستة آلاف، فأصبح عدد المسلمين في ذلك الوقت ستة وثلاثين ألف مقاتل، بعد أن استقر سعد بن أبي وقاص بالقادسية، أرسل إلى يزدجرد رسلا يطلب منه ثلاث، وكان الطلب الأول أن يسلم يزدجرد. فإن لم يقبل فالطلب الثاني أن يعطي الجزية وهو من الصاغرين والثالثة أن يعلن الحرب فاختار يزدجرد الحرب وانطلق يزدجرد من أرض العتيق إلى أرض القادسية التي كان يقبع بها المسلمون وكان على قيادة هذا الجيش رستم الأرمني أو رستم ابن الفرزخاني، الذي كان على قيادة جيش تعداده من تسعين ألف مقاتل إلى مئة وعشرين ألف جندي وتميز الفرس أيضا باستحاب الفيلة وكانت تعدادها أربعون فيلا ضخما وشديد وكانت قوة فيل واحد تعادل دبابة حربية حديثة في ذلك الوقت ولكن ذلك لم يحرك ساكنا في عزيمه المسلمين فقد خرج سعد بن ابي وقاص لصلاه الظهر بالمسلمين وامر قراء الجيش ان يقراوا على الجيش الاسلامي ايات الجهاد حتى رقت انفس المسلمين وفي ذلك الوقت قد اصيب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بمرض الدمامل الذي أصابه في ظهره فاستقر سعد بن أبي وقاص بقصر قديم قريبا من أرض المعركة وعين على هذا الجيش قائدا جديدا وهو خالد بن عرفة العثري وفي اليوم الأول كان الثالث عشر من شهر شعبان أعطى سعد بن أبي وقاص الإشارة لبدء المعركة وهي أن خرج من شرفة ذلك القصر القريب من أرض المعركة وبدأ في التكبير فتأهب الجيش الإسلامي واستكانت نفسه واستراحت وارتدت بأمر الله بالجهاد فكبر المسلمون ثم كبر التكبيرة الثانية فكبر خلفه المسلمون وأشهروا سيوفهم، ثم كبر سعد بن ابي وقاص التكبيرة الثالثة، فقبر جنود الجيش الإسلامي، وخرجت كتيبة من أمهر فرسان المسلمين، وكعادة المعارك الفارسية والرومانية، أن تبدأ المعركة بالمبارزة، فخرج من المسلمين أربعة. ليواجه أربعا من قادات الروم وكان أول المبارزين ربيعة بن عثمان رضي الله عنه واستطاع أن يطح الفارس الفارسي أرضا وأوجز عليه وأخذ ربيعة بالتكبير وكبر المسلمين بعده فاغتاظ الفرس من قتل رجلهم والقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فخرج الرجل الثاني وهو الملك هرمز فتقدم نحوه غالب بن عبد الله رضي الله عنه وكان القتال بينهم سجالا وعنيفا واستطاع غالب بن عبد الله ان يقتل هرمز وان يسلبه تاجه وكانت هي بدايه المعركه أو إن شئت فلتقل بداية الملحمة، التي لم يشهد التاريخ الإسلامي أشرس من هذه المعركة. أمر رستم جيشه أن يركزوا في الهجوم على ميمنة المسلمين، وكان البداية للفرس، الذين أمطروا على المسلمين سهاما كثيفة. وبداوا بالهجوم على المسلمين بالفيله فلا يستطيع المسلمين السيطره على خيولهم مخافتهم من الفيله وكانت هذه المره هي المره الاولى التي يلاقي المسلمين فيها الفيله وكان الضغط على ميمنه المسلمين شديدا ودب الرعب في خيول ميمنه المسلمين واصبحت تحاول ان تفر من ارض المعركه مخافه من الفيله وكانت تضم هذه الميملة قبيلة عربية استجابت لأمر الفاروق وكانت تسمى قبيلة بني بجيلة التي كان منها الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فأصبحت هذه القبيلة على وشك الفناء فأمر سعد بن أبي وقاص وهو كان يراقب أرض المعركة من شرفته القريبة من أرض المعركة بالقصر القديم فأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قبيلة بني أسد أن تنضم وتساند قبيلة بجيلة وبعد أن وجه قبيلة بني أسد هجوما مرتدا على الفرس، قرر الهرمزان أن يوجه ضربة إلى قبيلة بني أسد فأمر جنوده بالتوجه إلى هذه القبيلة وشن هجوما عليهم وكان في الجناح الايسر للمسلمين قبيله كندا العربيه وكانت تحت قياده الاشعث بن قيس فلما راى الاشعث ذلك امر الجناح الايسر ان يساندوا اخوانهم المسلمين في الميمنه فتوجه الاشعث بن قيس لمسانده المسلمين واصبح القتال شديدا في ارض المعركه فوجد رستم هذه الفرصه ان يهدم على جيش المسلمين فقرر اجاز على المسلمين بقلب الهجوم وبدا الضغط على المسلمين مره اخرى بقلب هجوم الفرس وكان على مقدمه هذا القلب الفيلة القويه التي عادت لترعب المسلمين من ضخامتها وصوتها واصبح خيول المسلمين اكثر استنفارا ومهابه فنظر سعد بن ابي وقاص من شرفه قصره وهو في حيره من امره على هذه الفيله فنادى على عاصم بن عمرو التميمي وهو اخا للقعقاع بن عمرو رضي الله عنهما وساله ايعرف حيله للقضاء على هذه الفيله اللعينه ام لا ففكر عاصم بن عمرو التميمي بفكره عبقريه وهو أنه جمع أمهر الرومات من بني تميم وقسمهم إلى قسمين القسم الأول يصوب الصهام على قادات الفيلة والفرقة الثانية أن تندس خلسة وتقطع أحبال الصناديق التي يعتليها قادات الفيلة وبالفعل استطاع رومات المسلمين أن يقتلوا معظم قادات الفيلة اللعينة التي ارعبت خيل المسلمين وتمكن عددا من هذه الفرقه ان يندس في جيش الفرس ويقوم بقتل احبال المقاعد التي تعل الفيله وما بها من فرسان فاذا سقط على الارض هم اليهم جند المسلمين وقتلوهم ونجحت خطه عاصم بن عمرو التميمي واخذت بعض الفيله بالتراجع من ارض المعركه حيث أنها لا قائد لها وأصبحت حرة فأصبحت تغادر أرض المعركة وأصبح القتال بين المسلمين والفرس بين ضارب ومضروب وطاعن ومطعون وكان حامي الوطيس شديدا وظل القتال بين الطرفين إلا أن الظلام قد حل وبدأ كل من الطرفين يغادر أرض المعركة يعود إلى موت وانتهى اليوم الاول، واذ بشمس اليوم الثاني وهو يوم اغواث، وسمي بذلك الاسم لوصول مدد المسلمين من ارض معركة اليرموك الى ارض القادسية، وكان عدده ستة آلاف مقاتل، وكان تحت قيادته هشام بن عتبة، الذي قد امره القعقاع ان يذهب قبله الى ارض المعركة. وقد وصل بعده القعقاع بن عمرو ومعه الف جندي، وما ان وصل القعقاع بن عمرو حتى بدأ المسلمون في التكبير، فإن القعقاع يمثل مثابة ومكسبًا كبيرًا للمسلمين، فقد قال أبو بكر الصديق عن القعقاع رضي الله عنهما: ولا صرخة القعقاع في المعركة خير من ألف رجل، فما أن وصل إلى أرض المعركة إلا أنصاح المسلمون بالتكبير فلما وصل قعقاع بن عمر رضي الله عنه إلى أرض المعركة وجد أن المعركة قد بدأت فقسم رجاله إلى عشر فرق كل فرقة بها مئة رجل وكان دور هذه الفرق أن تدخل أرض المعركة مئة مئة وأمرهم بالتكبير فإذا دخلت الفرقة الأولى تبعتها الثانية وإذا دخلت الثانية أتبعتها الثالثة بالتكبير حتى يظن جيش الفرس أن مدد المسلمين قد وصل إلى أرض المعركة بأعداد كبيرة وهائلة ولما وصل المدد من أرض الشام إلى المسلمين فعلوا ما فعلوه كتيبة القعقاع فظن الجيش الفارسي أن المسلمين مددهم لا ينقطع أبداً وأنهم يتوالون آلافا ثم آلافا إلى أرض المعركة وقف القعقاع في أرض المعركة وطلب أن يبارز أحد قاداتهما فقال هل من مبارز؟ فخرج إليه قائد الجناح الأيمن وهو بهمن جازوي وكان قائدا على عشرون ألف مقاتل خرج ليبارز القعقاع وهو القائد الذي استطاع أن ينتصر على المسلمين في معركة الجسر فما كان من القعقاع إلا أنه قام بقتله بسهولة وكبر جيش المسلمين ثم خرج بعد ذلك الفيروزان وكان قائدا على مؤخرة الفرس وكان تحت قيادته 24 ألف مقاتل فما كان من القعقاع إلا أنه قد ألحق الفيروزان ببهما جزوي وأطرحه على الأرض قتيلة وأخذ القعقاع بن عمرو رضي الله عنه يبارز قائدا تلو الآخر ورجلا بعد الآخر حتى وصل عدد المبارزين ثلاثين مبارز وهو ثابت ثبات الجبال الراسيات وأخذ يردد ويقول أخرجوا لي غيره، وظلت مبارزة القعقاع للفرس من شروق الشمس اليوم الثاني إلى وقت صلاة الظهر، حينها قرر المسلمين أن يبدأوا هجومهم الأول على جيش الفرس، وتفوق المسلمون في ذلك اليوم على الفرس بفضل التكتيكات العسكرية التي قد رسمها سعد بن أبي وقاص. وبفضل قدوم قعقاع بن وهي وهشام بن عتبة واستمر القتال بين المسلمين والفرس في اليوم الثاني من صلاة الزهر إلى منتصف الليل لا يتوقف حتى أن بدأت قوات الفرس بالانسحاب ثم عادت قوات المسلمين إلى الوراء وقد انتهى اليوم لصالح المسلمين فقد استطاع الجيش الإسلامي أن يتكبد للفرس في خسائر كبيرة في العدد والعتاد وبدأ اليوم الثالث وهو يوم عماس فبدأ المسلمون ذلك اليوم بدفن أمواتهم في أرض وادي المشرق وكان في ليلة اليوم الثالث قام القعقاع بن عمرو بتسريب كتيبة عسكرية الى ارض المعركه لم يعلم بها الفرس او حتى المسلمون وبدا بتنفيذ الخطه التكتيكيه التي قد جاء بها وهو دخول هذه الكتيبه بالتكبير والتهليل ولما وصل المدد مجددا من ارض الشام بدا بالدخول بهذه الخطه فظن الفرس أن المسلمين قد استقبلوا مددا جديدا، وبدأ القتال في اليوم الثالث، وبدأ الجيش الفارسي بالهجوم، ومجددا ظهرت الفيله مره اخرى، ونظر سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الى ارض المعركه، واستنفر من هذه الفيله، فسأل مجددا عن اضعف مناطق في هذه الفيله، فقال له رجلا بانه قد سمع ان اضعف اماكن هذه الفيله الجفون والاعين فارسل سعد بن ابي وقاص الى القعقاع بن عمرو واخاه عاصم ان يكفيان امر الفيل الابيض الذي كان هو قائدا لمجموعه الفيله وكان على راسهم وكان اكثرهم ضخامه وشراسه وارسل الى الحمال والربيل يكفيان امر الفيل الاجرب ونجحوا ابطال المسلمين في قتل الفيل الابيض واصابه الفيل الاجرب وكان صياح الفيل الاجرب عال جدا حتى ارتعب باقي الفيله وخرجوا عن سيطره الفرس الا انهم قد هربوا من ارض المعركه بعد سماع الصياح والفيلة في طريق عودتها للوراء قامت بدهس العديد من جند الفرس وخلت أرض المعركة من الفيلة وقد انفرد المسلمون بالجيش الفارسي واقتتل الجيشين قتالا شديدا دام لساعات حتى جنى الليل وما توقف الجيشان على القتال حتى شبه الجيش الفارسي جيش المسلمين بالأجباح لمهارتهم القتال في الليل وانقطعت أخبار الفرس عن رستم وأخبار المسلمين عن سعد بن أبي وقاس فأخذ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طول الليل ينظر من شرفة القلعة ولا يرى إلا غبارا متصاعدا فما كان من سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الا انه قام هذه الليله يدعو الى الله ويتضرع ويصلي لينصر الله المسلمين وفي صباح اليوم الرابع وهو يوم القادسيه قرر القعقاع بن عمرو ان ينهي هذه المعركه وكان اليوم السادس عشر من شهر شعبان وكان الجيش الفارسي قد انهك فقام القعقاع بن عمرو ينادي في المسلمين ان عباد الله فان النصر بعد ساعه واصبح المسلمون اكثر ضغطا على الجيش الفارسي يتقدم الجيش الاسلامي ويتراجع الجيش الفارسي فقرر القعقاع ان يضع خطه ينهي بها امر الفرس وهو أن يأخذ كتيبة من جيش المسلمين ويخترق بها قلب الجيش الفارسي ويقوم بقتل رستم وينهي الأمر وبدأ القعقاع بن عمرو رضي الله عنه من تنفيذ هذه الخطة الانتحارية وأخذ معه مجموعة من الجنود وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل يواجهون عشرون ألف مقاتل. في قلب الجيش الفارسي ومن فضل الله ورحمته على المسلمين بدأ صفوف قلب الجيش الفارسي بالانهيار والتفكك أمام ضربات القعقاع وأتباعه وفي نفس الوقت كانت ميمنة المسلمين تضغط على ميمنة الفرس وكانت ميسرة المسلمين تضغط على الجناح الايسر ايضا للفرس، فاصبح الجيش الفارسي تحت ضغط المسلمين، فما كان من رستم الا بعد ان راى جيش المسلمين قد تقدم نحو خيمته، الا انه قرر ان يترك خيمته ويفر هاربا نحو النهر، ويقوم بإلقاء نفسه في النهر، فلما رآه هلال بن علقمه رضي الله عنه وضربه ضربة بسيفه على رأسه فشج رأسه وقام بعد ذلك بفصل رقبته عن جسده وقال قتلت رستم ورب الكعبة قتلت رستوم ورب الكعبة وما كان من القائد جالينيوس بعد أن رأى هذا الموقف إلا أنه قرر أن يترك أرض المعركة وأمر الجنود بالانسحاب وهو لا يعلم انه قد وقع في المصيده، ولان الفرس في ذلك الوقت كان خلفهم نهر الفرات، ولم تكن سفن الفرس مستعده او راسية على هذه الجهه، فاصبحوا بين يدي المسلمين صيدا سهلا، فلحق بهم الجيش الاسلامي، وقتل منهم عددا كبيرا، وقد ارسل سعد بن ابي وقاص كتيبه من المسلمين تحت قيادة زهرة بن حيين رضي الله عنه بأن يلحق جاليليوس ويقوم بقتله، وبالفعل استطاع زهرة بن حيين أن يتم المهمة وأن يقتل جاليليوس القائد الثاني بعد رستم، وانتهت المعركة وانتصر المسلمون على الفرس، بعدما وقع من المسلمين ثمانية آلاف و500 شهيد وكان عدد القتلى من الفرس 40 ألف قتيل مما ترتب على ذلك انتصار المسلمين وتسطير التاريخ بحروف من نور انه انتصر على اكبر مملكه في ذلك الوقت واعتاها واشدها بطشا وقوه انهم اجدادنا ايها المستمعون اجدادنا العظام الذين نعاني الان من عدم وجودهم في قطرنا العربي والاسلامي ولكن علينا ان نظهر هذا التاريخ الذي يشفق بان المسلمين في ذلك الزمان كانوا لا يخافون في الله لومه لائم فاللهم اعد ايام اجدادنا التي كان اذا زار فيها المسلمين أسكت الضباع والذئاب إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله في أمان الله ورعايته